ومن اسبوع الى اسبوع ومن شهر الى شهر ومن سنه الى سنه تمر على الكرام مرورا طيبا وتمر على اللئام مرورا بطيئا حتى كانها الف عام الا قليلا على الذين يؤملون في الدنيا كثيره وعلى الذين لا يردون الله والدار والآخرة من وراء دنياهم وحياتهم الدنيوي الأيام خير مشهد يصور لكم الدنيا من شرقها إلى غربها ومن طولها إلى عرضها الأيام التي تجري يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام هي خير دليل على أن هذه الحياة الدنيا ليست بحياة عبدية وليست بحياة مطلقة وإنما هي حياة مؤقتة لكل شخص وكل فرض وكل ذكر وكل أنثى في هذه الحياة الدنيا إما أن تكون هذه الحياة على جميع الخلائق مؤقتة بتوقيت معين بحيث يزول الشخص عنها عن قريب أو بعيد أو تزول عنهم هذه الحياة الدنيا وتفنى ويفنى جميع من فيها كل الخلائق يفنون وهذه الحياة الدنيا تفنى وإذا كان هذا الأمر يقيناً راسخاً في قلوب الخلائق فإنه ينبغي أن ننظر إلى الحياة التي فيها الإعمار والتي فيها البناء الحقيقي والتي فيها الحياة الطيبة والتي يرغب فيها العباد من كل حدب وصوب وهذه الرغبة لا تكون قوية ولا تكون عظيمة في قلوب الذين يلهثون وراء حياتهم الدنيويه والتي يؤملون فيها كثيرا ويرغبون فيها كثيرا ولذلك نرى الزهد ونرى طلة الرغبة في الحياة الأخروية عند كثير من الناس إذا ما طرح عليهم سؤال واحد ألا وهو هل تحبون الموت؟ هل ترغبون في الدار الآخرة؟ إن الحياة الأخروية لا يهنأ فيها أحد ولا يصل إليها أحد إلا بالانتقال من هذه الحياة الدنيوية. إلى الحياة الأخرى وهذا لا يكون إلا, بال... إلا بالخروج من هذه الحياة الدنيا وإلا بطلوع الروح وإذا كان هذا الأمر مصيريا بحيث إننا جميعا نصير إليه إنك ميت وإنهم ميتون فماذا ينتظر العباد من حياتهم الدنيوية إن لم تكن حياتهم الدنيوية تسير وفق مراد الله تبارك وتعالى ووفق مراد رسوله صلى الله عليه وسلم فاي حياه هي التي نعيشها واي رغبه هي التي نرغب فيها في هذه الحياه الدنيا ان كثيرا من الصالحين كانوا قديما يؤملون في حياتهم الدنيا ان يركعوا ركعتين يخرجوا من بعدها الى مصيرهم الاخروي هاتان الركعتان هي التي يحسن فيها الخلائق ويحسن فيها الصالحون نواياهم ويخلصوا فيها موافقتهم لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن من احوج خلق الله الى الازمنه الفاضله التي تضاعف فيها الاجور وتعلو فيها الدرجات عند رب العالمين في جنات النعيم وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بموسم هو موسم ذي الحجة الذي فيه أعظم منسك على جميع العباد ألا وهو منسك الحج والذي فيه تظهر عظمة التوحيد وتظهر عظمة الاجتماع وتظهر قوة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحيث يجتمع الخلائق من كل حدب وصوب على حج بيت الله الحرام الجميع يفد إلى بيت الله الحرام الجميع يفد إلى مناسك الحج يفد ملبياً راغباً زاهداً في هذه الحياة الدنيا يذهب ملبياً لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إذا كل العباد عندما يذهبون إلى حج بيت الله الحرام لا يتكلمون في أمور الدنيا ولا يتكلمون بقيل وقال ولا يتكلمون بغيبة أو نميمة أو فحشاء أو منكر وإنما الكل ينشغل الكل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كل فْضل ممن أكرمه الله تبارك وتعالى وسيكرمه بموسم الحج يجتهد بنفسه يجتهد بذاته يجتهد اجتهادا حقيقيا بحيث يطلب من وراء هذا الاجتهاد ان يخرج من موسم الحج كيوم ولدته امه كل الذنوب صغائرها وكبائرها يمن الله تبارك وتعالى على من حج بيت على من حج البيت الحرام بمغفره هذه الذنوب وهذه المغفره حتى يصيبها العباد الحاجون وغيرهم ممن لم يحج ينبغي عليهم ان يصابروا وينبغي عليهم ان يجاهدوا انفسهم وان يتصبروا بطاعه الله وان يتمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كان يرغب صحابته الكرام ومن بعدهم من امته المرحومه يرغبهم في عشر ذي الحجه بقوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وقال صلوات الله وسلامه عليه ما من عمل أذكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الأعمال الصالحة جميعكم يعرف أنواعها وأنها ليست على درجة واحدة فجميع الأعمال الصالحة الجميع يعرف فهناك أعمال يقوم بها العبد بنفسه وهناك أعمال يشارك فيها غيره من المسلمين فصلاة الجماعة مثلا عمل صالح مبارك يشارك فيه المصلي أخاه وغير ذلك مما يشهده المصلون في مساجدهم وكذلك بر الوالدين وصله الارحام والكلمه الطيبه افشاء السلام اطعام الطعام مساعده الايتام والمساكين والفقراء كل هذه الاعمال الصالحه يضاعف الله تبارك وتعالى فيها الاجور الى ما يشاءه تبارك وتعالى فجنيه واحد ينفقه العبد في ايام العشر من ذي الحجه لا أقول بألف جنيه إذا ما حسبها العبد في قراسته أو إذا ما إذا ما قام بعدها وحسابها كما نقول بالورقة والقلم، وإنما هي آلاف، وإنما هي ملايين عند رب العالمين في ميزان العباد، وبعض الناس قد يشق عليه الإنفاق في سبيل الله في وقت من أوقات العام، فيقول: إنني لا أستطيع النفقة ولا الإنفاق ولا البذل ولا الصدقة في يوم من أيام العام فقد جاء الموسم المبارك والزمان الفاضي الذي ينبغي أن يتسابق فيه العباد لمثل هذا فليعمل العامل إن إيه لم يكن العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة فأي عمل تنتظرون تنتظرون ثوابه عند رب العالمين في غير ذي الحجة أقول لكم إن العمل الصالح أعظم آجرا عند رب العالمين في زمان فاضل هذا الزمان الفاضل بيّن الله تبارك وتعالى عظمته بقوله جل وعلا في كتابه الكريم وأذّم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمي تخيلوا أن الله رب العالمين أرسل نبيه الكريم إبراهيم صلوات ربنا وسلامه عليه لبناء البيت الحرام وأذن ربنا تبارك وتعالى أن يؤذن بالحج أن هلموا من كل مكان إلى حج بيت الله الحرام شاهدين له بالوحدانية وشاهدين لنبينا صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة الخاتمة الكاملة الشاملة العام اليوم أكملت لكم دينكم هذه فرحة ينبغي أن يستشعر العباد قيمتها وعظمتها في عشر ذي الحجه أن الله أكمل لهم هذا الدين كل من أراد أن كل من أراد شيئاً في حياته الدنيويه أو في أمور دينه فإنه يجد لها جواباً ويجد لها حلاً ويجد لها انكشافاً في ديننا المبارك دين الإسلام العظيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين قال الصحابة الكرام وغيرهم من التابعين الأجل فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين ولذلك عندما نتكلم عن البدع المحدثة في الدين فإننا نتكلم عنها بأنها بدع أحدثت في عهد صحابه رسول الله ومن بعدهم من التابعين مع ان هذه البدع قد تكون بدعا متعلقه بالعباده فمثلا من يحدث ذكرا بعينه بعدد بعينه بكيفيه معينه فان الصحابه يجيبون من يحدث ذلك بان هذا بدعه والبدعه ضلاله والضلاله في النار كل ذلك من اجل بيان ان هذا الدين قد كمل بخمس صلوات بصيام شهر رمضان بالسنن النوافل بالاعمال الخيريه المعروفه المنصوص عليها في كتاب الله وفي سنه رسول الله فلا حاجه لنا اذا بعد كمال الدين الى اختراع مخترع في دين بحيث يقول ان هذا الذكر لا يكون ذكرا إلا بمئة ذك... مرة أو إلا بمئة وعشرين مرة أو من قال هذا الذكر فتحت له أبواب السماء أو حطت خطاياه أو رزق بكذا أو كذا من الأمور التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتنتشر على للأسف الشديد على ألسنة المتزين بزي. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة الكرام براء من هذه الأعمال المحدثة لأن الله تبارك وتعالى أكمل لنا هذا الدين هذا المصحف القرآن العظيم الذي تهجره الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يأتي علينا أحد في زمن من الأزمنة ويقول هذا المصحف أن تنقصه الآية الفلانية فإننا جميعا نقول إن هذا قد أتى بشيء هراء شيء يتعجب منه ولا يلتفت لمثل هذا القائل وكذلك من يأتينا بالأحاديث الموضوعة المكذوب سواء ذكرنا ذلك في فضائل الأعمال أو في غيره فيقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نحاكمه إلى الكتب المسندة التي دونت فيها أحاديث رسول الله بلا امتراء وبلا شك وبلا أدار كل ذلك أقوله لبيان عظمة هذا الدين وهذه العظمة ينبغي أن تحيا في قلوبنا جميعا سيما في زمان عشر ذي الحجه أن نرغب في الأعمال لأن هذه الأعمال وردت فيها الفضائل العظيم في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحليل إذا إذا دخلت عليكم عشر ذي الحجة بداية من فجر يوم اليوم الاول من ذي الحج فإننا جميعا نكبر ونهلل ونحمد رب العالمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذا ذكر يقوله العباد في طرقاتهم في مساجدهم يقولونه في وسائل مواصلاتهم في جميع ترحالهم وتواجدهم يذكرون الله تبارك وتعالى سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويدعون ربهم تبارك وتعالى محسنين به الظن إن لم يكونوا من حجاج بيت الله الحرام أن يطلبوا من ربهم تبارك وتعالى أن يرزقهم حج بيته الحرام ما دام في العمر متسع ورب العالمين يقول ليشهدوا منافع لهم هذه المنافع لا يصيبها فقط حجاج بيت الله الحرام الذين يبيدون بمنى والذين يكملون مناسك حجهم من يوم الحج الأكبر إلى انتهاء أيام التشريق وإنما ذا كذلك هذه المنافع يصيبها العباد في مساكنهم وبيوتهم ودكانهم ومحلتهم إلى غير ذلك يصيبون المنافع من ذكر من شكر من اعتراف بجميل ربهم وإكرامه عليهم نعمة المساجد نعمة ينبغي أن تشكر وينبغي ان يحمد الله تبارك وتعالى عليه، وكثير من الناس يدخلون المساجد بلا ذكر، وبلا تذكر، ويدخوا ويخرجون من المساجد على هذا المنوال، وياتون الى صلاه الجمعه الى على هذا النحو، وياتون الى بقيه الصلوات المفروضه على هذا النحو، بلا دعاء، بلا ذكر، بلا سجود، بلا طلب من رب العالمين ان يزيح هذه الغمه عن هذه الامه. وبلا سؤال من رب العالمين بعض الناس قد ينسى الدعاء بان يزيح الله تبارك وتعالى وباء كورونا عن الام قد يذكر ذلك مره في الاسبوع وقد لا يذكره ولذلك اللهج والالحاح على رب العالمين باي طلب دنيوي او اخروي ينبغي ان يكون هذا في زمان عشر ذي الحجه ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات هذه الأيام المعلومات كما قال الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنهما هي أيام العشر ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات فأروا الله تبارك وتعالى من أنفسكم وجاهدوا أنفسكم على الإكثار من ذكره تبارك وتعالى بتلاوة القرآن بسماع آيات الذكر الحكيم ب النظر في المصحف بأذكار الصباح والمساء بغير ذلك من ألوان الأذكار نسأل الله رب العالمين أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فقد قال الشاعر في مثل هذه الازمنه الفاضله غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا ان احسنوا احسنوا لانفسهم وان اساؤوا فبئس ما صنعوا هذه المواسم الفاضلة وهذه الازمنة المباركة لا ياتيك من ياتيك ويقول لك لما لا تصلي؟ ولما لا تتصدق؟ ولما لا تصل رحمك؟ ولما لا تفعل الخير؟ وانما يقال لك لما اسات؟ وهذا هو الذي ينبغي ان يقال نصيحة وينبغي ان يقال من باب النصيحة لعموم المسلمين لما الإساءة في مثل هذه العشر من الحين لما الظلم لم الغيبة لم الكذب لم البهتان لم الغش لما البيع بأكثر من ذمة لما غياب الضمير لما ولما ولما لما ارتكاب المحرمات لما النظر إلى الفوائج لما ارتكاب الفواحش لما ارتكاب المعاصي هذا هو الذي ينبغي أن نضعه في حسبانه، إذا وضع كل واحد منا في حسبانه أن الإساءة في عشر ذي الحجة هي إساءة بالغة عظيمة، ليست أي إساءة في أي يوم وفي أي زمان من الأزمن. عندئذ تقل الرغبة في السيئات. وينتهي العباد عن الأمور المحرمات ولا يكون أمامهم إلا الباب الموصل إلى الجنة وهو فعل الخيرات وترك المنكرات ولذلك رب العالمين ذكر في كتابه الكريم عن الأشهر الحرم قال إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم الدين المتين القوي السهل الميسر فلا تظلموا فيهن أنفسكم وهذا الظلم بين الله تبارك وتعالى في كتابه فمنهم ظالم لنفسه يظلم نفسه بارتكاب السيئات يظلم نفسه بعدم المبالاة لا يباري بفعل السيئات في هذا الوقت الفضل فإنه يشرب الدخان، يرتكب السيئات يشتم يسب يؤذي جيرانه ويؤذي الآخرين وقد سمعنا الشكوى وتكلمنا فيها مرات عديدة هذه الشكوى تتعلق بإلقاء الكمامة والمخلفات في الطرقات وهذا أمر نشاهده يمينا وشمالا في هذا الحي وفي غيره، وكثير من الناس يلقي بالتبعة على الإدارة العامة المتعلقة بتوظيف الشوارع والطرق، وإذا ما تأمل العبد هذا الأمر فإنه يجده بفعل أخيه، وبفعل عمرو أو زيد من الجيران وممن يسكنون في نفس الحي، وهذا الامر في غايه من الاذيه اذيه للعين واذيه للطريق والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في احاديثه الشريفه ان للطريق حق وان اماقه الاذى عن الطريق الله تبارك وتعالى يكرم صاحبه بالاجر العظيم وكل ذلك تعرفونه وتسمعون به في الأحاديث الصحيحة فما بالكم إذا كانت هذه القمامة وهذه الزبالة كما نقول تلقى بجوار المساجد والزواج، فإن هذا الأب يكون على صاحبه وبالا وخسراما عظيما الله تبارك وتعالى لا ينفع لا يكرم صاحبه الأذية سيما إذا كانت هذه الأذية تتعلق, تتعلق بالأمور العامة كالطرقات التي يسير فيها الناس يوميا فاتقوا الله تبارك وتعالى من عرفتموه يفعل هذا الأمر المؤذي فأصحوا وبينوا له أن الإسلام العظيم أن الإسلام العظيم يبين لنا منزلة النظافة وأن ديننا العظيم هو دين النظافة وأن الإسلام العظيم بين لنا أن الاهتمام بالشكل العام هو من الأمور التي ترغب غير المسلمين في الدخول في هذا الدين وإلا أي شيء يرغب غير المسلمين في دين الإسلام إذا كانت الآداب نسيا منسيا وإذا كانت الأخلاق غائبة وإذا كانت الضمائر معدومة وإذا كانت المعاملات سيئة فاتقوا الله تبارك وتعالى وأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الزمان الفرد فما هي إلا أيام قليلة ويصبح العباد صائمون راغبون تلهج ألسنتهم بذكر الله ويقبلون على صيام يوم عرفة التي تعرفون فضله صيام يوم عرفة احتسبوا على الله تبارك وتعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وهذا التكفير للذنوب والمح والمغفرة والعتق من النيران يكون لصغائر الذنوب للأمور التي نقول عنها هي من الهفوات التي قد تحصل بقصد أو غير قصد وأما كبائر الذنوب وأما الفواحش من زنا من ربا من غيبة من نميمة من كذب من بهتان من غش إلى غير ذلك من كبائر الذنوب الكثيرة فإنها تحتاج إلى صدق في التوبة وتحتاج إلى فرار إلى الله رب العالمين ولا تحتاج إلى قلوب ولا تحتاج الى ياس لا تياسوا من روح الله ولا تقنطوا من رحمه رب العالمين فان الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا من اتاه تائبا من اتاه سائلا اياه ان يغفر له ذنوبه فان الله تبارك وتعالى يغفر ذنبا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعى. سيما إذا كان ذلك في الثلث الأخير من الليل يعني قبل طلوع الفجر بساعة أو ساعة ونصف ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق به تبارك وتعالى يقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له فاجعلوا هذا الوقت الفاضل هو الزمان الذي ترغبون فيه إلى ربكم تبارك وتعالى، لا تتركوا قيام الليل، فشرف المؤمن في قيامه لليل، وقيام الليل فيه تكفير للسيئات، وفيه سرور وإضاءة للوجه، وفيه راحة نفسية يستشعرها العبد إذا استيقظ العبد على صلاة الفجر وقد قام بالليل ولو ركعتين، قام بهما وقد أوتر بركعة أو ثلاث ركعات. فانه يقوم طيب النفس لا يقوم كحال من ينام عن صلاه الفجر ويقوم في الصباح الى وقت الى الى حيث عمله يقوم كسلان يقوم مريضا يقوم الى غير ذلك مما تستشعرونه جميعا في جميع ايام عامكم فاتقوا الله تبارك وتعالى في اعمال الخير وافعلوا الخير ولا تندموا على ما فاتكم من عمر اذا كان ذلك في غير الصالح من الاعمال والوقت أمامكم والفرصة أمامكم فلله الله تبارك وتعالى أن يعينكم فإن عملا بلا إعانة عمل قليل لا ينتفع به صاحبه نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا ذنوبنا جميع وأن يتوب علينا أجمعين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أعمال اللهم اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا اللهم تب علينا توبه نصوحا اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم وتقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاه اللهم رحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم بلغنا أيام عشر ذي الحجة في خير وعافية، بلغنا أيام عشر ذي الحجة في خير وعافية، ارزقنا الفقه في الدين، ارزقنا الفقه في الدين، إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادت احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمر وفق لا أمور المسلمين لما تحب وتقضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين